العفو الشيخ عداي عيد لك السؤال اعيد لك السؤال انت رجل دين وحكيت بالسياسه وكنت تنتقد هواي امور بالمجتمع شلون تشوف العراق بالايام اللي قادمه الناس اليوم في فوضى اكو هوسه براسهم ما يعرفون شنو المستقبل انت شلون تشوف العراق الايام الجايه بكلمه واحده سوف نصبح وحوش يأكل بعضنا بعضا لا اله الا الله نحن متجهون نحن متجهون الى الغابه القوي يأكل منا الضعيف لا اله الا تحت. الله أح نحن متحطمون الشعب متحطم الطاقات متحطمه الاعراض انتهكت الدين راح كلمه الحق ماكو ما مسموعه احنا الان نعيش حتى أسوأ من عصور الجاهليه حتى الجاهليه لها لها ضوابط حتى الجاهلية عمي كانت بأيام الأشهر الحرم هم يوقفون القتال هاي الجاهلية ماكو دين ماكو انبياء يوقفون بالأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى خلى هذه منها أربعة أشهر حرم وقف القتال ما إيه كانوا الجاهلية ما كانوا يغدرون شيخ عداي الجاهلية ما كانوا يقتلون والدليل انه نبينا الأكرم كان هو وكان مسكين يفتر بالكعبة ويقول لهم عمي انا دين جديد يا هو ضربه يا كتله يا حط مسدس براسه يا حط خنجر برقبته عمي هشام الهاشمي وابو دجله وغيره وغيره وشيخ عداي وقحطان كلهم عسره عمي احنا ما جاييكم بدين جديد أنا. شيخ عداي احنا ما جايين بدين جديد احنا جايين دنقول بوية شويه حسوا بالناس هو هذا اللي دنقوله احنا ما طالبين معتهم اشياء تعجيزية، احنا ما طالبين اشياء تعجيزية، عمي احنا هسه هي بادوات الدائرة اشتغلوا بادوات الدائرة الاليه العطلانه شغلوها وصلحوها ما معقوله واقفه على تاير على برغي على على فيت بم وهي اله آل واقفه هي جايبينها ومستوردينها واحد يذبح على الثاني ما معقوله هاي الاليه جاي الان جاي تقوم وهي ما حد يبدل دهن ما بها يعني ما نريد أشياء هسه احنا نقول عم خنحافظنا على الموجود عم احنا ما نريد العنب هسه نريد بس السله عم نريد نحافظ على الموجود اذا لحنا تريد لحنا السله أنا. انت بحتي. واذا تريد العنب انت اسرائيلي لو عميل لاسرائيل